السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہرین سہر ایچ ایس آرٹ گیلری کیپ واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ انجوائے مائی ویڈیوز ٹو میکنگ تھال کا بھی ایک چل رہا ہے سیٹ اپ تو تھال کے پلیٹر میں بس ایک یہ لاسٹ ون جو ہے وہ رہ گیا اس میں ہم لوگ فینسی تھا آپ کو بنانا سکھا رہے تھے اور آپ کے لیے بتا رہے تھے کہ مہندی کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ اپنے لیے آرٹسٹک بے میں چیپ ریٹ میں کیسے اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو چیزیں بائے کرنی ہیں تو بھی آپ ہمارے چینل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی مدد سے مونیٹائزیشن کے بالکل لاسٹ پہ ہے آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میرے لیے جلدی سے جلدی آسانیاں پیدا ہوں اور زیادہ آپ لوگوں کے بھی کام میں آسانیاں پیدا کرے اور برکت ڈالے آپ کے رسک میں تو میرے میرے چینل بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہاؤ اباؤٹ ٹو ارن منی اٹس سیکنڈری فرسٹ جو ہے وہ یہ کہ چیزوں کو ماڈیفائی کر کے آپ گھر میں چیپر ویٹس میں اپنے ہر خوشی کو زیادہ سے زیادہ آرگنائز کر سکتے زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں ہمیں چیزوں کو ایڈجسٹمنٹ ان کی بہت ضروری ہے ہمارے سے اور یہ سارا ہمارا بنایا جا رہا ہے وہاں پہ اور میری مدر جو ہیں وہ اس کو مل کر بنا رہے ہیں اس کا پہلے ایک نیچے تھال بن رہا ہے اس کے بعد اس کو اوپر جوائن کرنا ہے ہم نے اسٹکس سے اور پیچز کی مدد سے تو میرے چینل کی محنت اور ایفرٹ میرے گھر والوں کی سپورٹ ہے آپ لوگوں کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میرا چینل آگے جا رہا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ تھینکفل ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے چینل کو دیکھا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے نہیں دیکھا تو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ہڈن طور پر آپ لوگوں کا لو اور ایکسپریشن شو ہوں گے باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم نہیں پتہ کہ کون کیا کرتا ہے کیا کر سکتا ہے آپ نے بھی صرف مجھے سنا ہی ہے دیکھا تھوڑی ہے تو ایسے ہی ہیں ہم انسان ایک دوسرے کے سہارے چلتے ہیں ایک دوسرے کی سینس سے اور سکس سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کون سا اچھا بندہ ہے کون سا نہیں ہے تو میری بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چین گزار سر لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور میرے لیے دعا کریں کہ میرا جو مونیلائزیشن کا پروسیس ہے اچھے سے اور پورا ہو جائے بہت شکریہ اللہ حافظ